دور الاستاذ محمد الاكيد لان هو دائما متواجد ودائما حاضر في في ودائما هنا من خلال الايه نشجع حمداء الاخوان جمعيه بيت المبدعين على ايش؟ لانهم دائما يشجعون طاقات الشباب القضيه انا لاحظت يعني كاينه واحد الشباب، بخلاف في افتتاح الاول لسنه ما كانت القاعة يعني عامره الشباب كانوا اذا تعقل استشاري لاني فرقه تابعه لدار الشباب المراتشي انذاك كانت مجموعه ديال القتاره كانوا مجموعه ديال الشباب وكنت فرحانه بزاف لان الحقيقه كان كانت الابواب مفتوحه وكل واحد الحماس وواحد النشاط فانا من هذا المنبر كنت لكم ان كنت الشباب يدخلوا بجميع أستاذ كاين متواجد معنا استاذ حكيم انه استاذ تحيه كان واحد لا اصدق ان العمر مر بهذا الشكل هكا وهذاك اللي قمت فيها محمد برياس كان فقط جزء من الواجب اللي تعلمناه من الاساتذه ديالنا وهم حاضرين معنا هنا كنا كنطبقوا داكشي اللي قريناه عليهم لا لا اكثر شكرا. معناك كبيره كبيرة أقول كبيرة في المديح وفي السماع ولولاه لما كان هذا الفن قد انتشر والحمد لله قد ظهر أو ظهرت على يديه جماعة كبيرة من الشباب وله الفضل كذلك في هذا الميدان فهو ما زال يضحي فيه وما زال نبراسا للسماع وفن المديح فالسيد عبد الحميد الزواي صفقوا له بحراره وشكرا له ولافراد الجوق كذلك